Vojáci, nazdar! Zdar. Chci poděkovat vám, vojákům a vojákyním, kteří jste se vrátili z Mali, kde jste příkladně plnili úkoly a vzorně reprezentovali Českou republiku na misi UTM. Děkuji za vaši službu a určitě jako ministrně obrany budu Vždycky stát na vaší straně. To